اسعار القرميد الاسباني واسعار القرميد الاسباني يتم حسابه على حسب المتر سعر تركيب المتر القرميد الاسباني سعر القرميد الاسباني 260 جنيه للمتر توريد فقط سعر القرميد الاسباني 350 جنيه للمتر توريد وتركيب غيفيه التواصل بشركه العاصمة اذا كانت ترغب في معرفه اسعار قرميد لاسداني او تركيب قرميد تستطيع بكلاسها والتي الاتصال على شركه العاصمه التي وصل مع ممثل شركه عبر الهاتف من خلال رقم 01020010444 تستطيع على التواصل بما العاصمه ايضا عن طريق واتساب يمكنك التواصل من خلال مواقعنا الخاصه بشركه العاصمه تواصل معنا وقم بشراء قرميد عالي الجودة